Április harmadikán a TASZ 15 jogásza fogadta a választókerületekben tartózkodó aktivisták hívásait. A központi forró több mint 500 jogsegélyre adtunk választ. Ezekből a megkeresésekből nyílt rálátásunk a választásnapján elkövetett csalásokra. Olyan értelemben szabad és tisztességes választások, ahogy azt így az ember gondolná, hétköznapi józoneszivel, nincsenek. Rengeteg embernek ez ez egyáltalán nem adatik meg a polgártársaink közül. Egész más típusú a probléma azokban a szavazókörökben, ahol emberek egy jó nagy részének nem érezhető az, hogy az, hogy ebben a szavazók főkében valamit csinálnak, annak az ő illetükre ható olyan következménye van, ami miatt így meg kéne gondolni, hogy mit csináljanak. Sokan látnak fantáziát abban, hogy, hogy akkor most így ígérgessenek, vagy, vagy elkezdjenek alkudozni arra, hogy ha ők hoznak ennyi-annyi, amennyi szavazatot, akkor az abban nekik mi lesz jó. Itt politika már bent, nincs. Segítségnyújtás van. Kérdej nekem egy kis segítség. nem látunk. A Fidesz-eszerűen Nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek. <gül> hát ez az! Szeretek egy kis segítség? 78 -től. Jó, nem tudom. Ahhoz képest, hogy nem tudták leírni a nevüket, nagyon-nagyon kevés hibás szavazat volt. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy meg kellett, hogy tanítsák nekik, de erről ezt nem tudom, hogy hogy, vagy mint történt. Nagyon-nagyon sokan úgy élik meg, vagy úgy van nekik tálalva, hogy mint helyi rublika lenne azon a szavazólapon. Tehát volt olyan, hogy a néni bement, és az volt a kérdés, hogy drágám, nem látok semmit, hova kell raknom az X-et. Lesz még forduló? Mi? Tessék? Nagyon sokszor fordultatok már. Még vannak, 300-an. Még vagytok, vagy 300-an? A Sparta. A kamerát azért a le A kamerát itt már a kamerát, te Folyamatos szállítást tapasztaltunk, hamar felfedeztünk ismert autókat, de jobb autókkal főleg szegényebb embereket hortak. És jobban öltözött sofőrök sokszor. Két szomszéd is kijött, és a két szomszéd mondta, hogy őket már ez nagyon zavarja, hogy mindig itt állnak meg, reggel óta ez megy, négyszer-ötször látták már ezeket az autókat. Az egyik hölgy mondta, hogy ez az autó egyébként az önkormányzat tulajdona, mert a nyugdíjasokat szokta ez mindig szállítani. A szavazatvásárlás körülményeinek feltárása a hatóságok feladata lenne, viszont azt látjuk, hogy a rendőrség néha meg sem próbál széles körben információt gyűjteni. Számos beszámolót hallottunk arról is, hogy a rendőrség megkeresése nem a vért választási csalást, hanem annak dokumentálását lehetetlenítette el. A választási bizottságok a felelősséget a bejelentőre hárítják. Megfelelő, szinte csak nyomozók által begyűjthető bizonyítékok hiányában utasítják el a beadványokat. Gáz, hogy háború, hogy, hogy, hogy euh, hazugság. De a hazugság is úgy, hogy ezek hazudnak. A propaganda az nagyon erősen hat rájuk, ami ugye megint kívül helyezi a, szavazó, a szavazás eseménye határai magát azt, ami történik, és szerintem az, hogy nincsen már megfelelő informáltságra lehetősége valakinek, az mondjuk a szabad döntéshozatalnak, a választás szabadságának mindenképpen egy nagyon komoly akadályát képezheti. Ha adó visszatérítés kapott, az azt jelenti, hogy a jövedelme olyan nagyon alacsony nem lehet, hogy azok után, hogy ő most egy milliót kapott itt, akkor a felesége is kapott, akkor most miért ne, miért ne legyen hálás, mit kapott ő a Gyurcsánytól, akkor erre most, ez nem ugyanolyan, csak drágább megvásárlás? Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a közmédia kormánypárti elfogultsága, a választási törvény által okozott aránytalanságok és a választás tisztaságáért felelős szervek diszfunkciói mind hozzájárultak ahhoz, hogy nem tudott egyenlővel senki kialakulni a felek között. A végeredményt ez befolyásolja igazán. Ezek mellett szinte másodlagosak a választás napján elkövetett csalások.